В це 6 тисяч 533 гривні, будуть передані всіма матеріальні, металіна стабільно запіщає, зато ми можемо тут спокійно проводити і якось і таким матеріальним чином їм допомагати. Ну, а тепер до привітань. За третє місце, перше, це кожній команді буде подяка вручена, як і попереднім командам, які покинули турнір. А за третє місце ми вручаємо для кожного учасника одне відвідування мінерального басейну. Прошу, капітана. <звінки> Букове! Подяка. <сь gelatin noise> і за одне відвідування кожному учаснику. Кожному, <п> так. <shave> так, за друге місце нагороджується команда Севлюш-Виноградів. І виражаємо подяку. І два відвідування мінерального басейну для кожного учасника. І дякуємо гарно. Гарно дякуємо і вам. Mm -hmm. Дякуємо за гру. Noi, вітаємо команду переможця із села Рокосова, команда Рокосова. Виражаємо подяку і три відвідування Мінерального басейну для кожного учасника. Вітаємо. Для уточнення кожного з учасників, будь ласка, звертайтеся до Альони. Прізвище, ім'я, зато ми занотовили, якщо якісь є у вас уточнення. Ще раз вам гарно дякуємо за гру, слідкуйте за інформацією. Можливо, ми будемо ще старатися такі турнірчики проводити. Дякую.